الرحمن الرحيم نستعين المهدي المنتظر كنز كبير طبعا في الوقت التي تقوم مصر بعمل قروض في صندوق النقد الدولي لديها يعني موارد كثيرة في الدولة الآن المصرية وهو خروج المهدي المنتظر فلماذا لا تستغل مصر هذه الخطوة وتبدأ بها وتبحث عن المهدي المنتظر فعملية البحث عن المهدي المنتظر يعني تتلخص في العثور على الملكة كيلوباترا لأن هي دي شهادة تعريفه أو بطاقة تعريفه حتى نعرف المهدي المنتظر لأنه هو سوف يكون المسيح عيسى ابن مريم أيضا وعودته وهو ملك اليهود المخلص الذي سوف يأتي من صلب سيدنا داوود عليه السلام فا المنتظر موجود الأن في مصر ويعني عشان إحنا نعرف نوصل له مش هنوصل له إلا غير بالطريقة دي إن إحنا نجيب بطاقة تعريفه أو بطاقة الهوية بتاعته. زى ما بيقولوا اللي هي العثور على الملكة كيلو وحددنا موقع الملكة كيلو في الحمام الكيلو سبعين في قطعة أرض هناك على يمين النازل إلى قاعدة محمد نجيب فهي دي تقريبا اللي فيها يعني خبيئة الملكة كيلو وكنوزها. فهنا عندنا كنز عظيم جدا هو المهدي المنتظر المهدي المنتظر ده جاي من عند ربنا يعني شوف انت باكنك يعني ربنا ارسل لينا واحد من عنده يورينا النور يورينا الطريق فين احنا هنمشي ازاي غير كده مصر هتبقى من اغنى دول العالم بدل ما هي غرقانة في الديون دلوقتي ويعني ربنا ينجينا من الهلاك بتاع السد العالي وانهياره وقدوم المية علينا بطريقة يعني فظيعة فانا مش عايز يعني اعمل الانذار ده لكن بقول لكم خلي بالكم منه ده خطير للغاية اما البشرة الحقيقية هو خروج المهد المنتظر ما عندناش غير كده هي يعني عشان نحل الازمة المصرية لازم نخرج المهدي المنتظر ليعالج الامور ويكون الحكم لله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته